moikka moi kaikille! Moi! Me ollaan Tuomas ja Arttu ja me ollaan nuorisoohjaajina Pirkkalan kunnalla. Ja on meidän Youtube-kanava. Meidän Youtube-kanavalla tulee ainakin olemaan jonkinlaisia live-videoita, joissa esiintyy myös vieraita muun muassa täältä Joo, maailmasta Ja e urheilumaailmasta Kyllä. Ja lisäksi meillä on tarkoituksena tuottaa tänne kanavalle sisältöä muun muassa Friday tyyppisistä videoista ja jonkinlaisista haastevideoista. Ja pelivideoita ja... Ja niitä videoita, mitä te toivotte siellä, Kyllä. ruudun toisessa jos just sulla on siellä idea, että mitä me voitaisiin alkaa tekemään mm. meidän YouTube-kanavalle, niin laita kommentteihin tai sitten johonkin meidän someen. Slaidaan dm ja laita yep. viestiä. Meidän somet löytyy tuossa alhaalta, descriptionista ja kanavan tiedoista. Niin sieltä pääsee seuraamaan meitä myös somemaailmassa. Näin on. Mutta nähdään YouTuben ihmeellisessä maailmassa. Se on. Moido.